De la 1 august, va fi obligatoriu. Sute de mii de români sunt vizați. Un jucător italian speculează momentul. Începând cu data de 1 august, această ordonanță de guvern se va aplica. Odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, din luna august, acest lucru va fi obligatoriu. Sute de mii de români sunt vizați. În aceste împrejuriri, un grup italian, intrat pe piața din România în urmă cu peste 10 ani, profit la maximum.